Já jsem David z kanálu EU Runner a zdravím vás ze Znojma, kde za chvilinku přijedou autobusy, naloží nás do autobusu a odvezou do Uhersic, kde začíná stovka pod jím, což je nádherný běh, který vede vlastně pod El že až zase zpátky sem do Znojma, tady to končí. 110 km. Tak, 26 nebo 27 km přestala mi svítit čelovka. Naštěstí jsem si vzal s sebou takovou náhradní bludičku. Tak teď běžím s bludičkou a doufám, že mi to ještě ty tři hodiny vydrží. Ale jinak se mi běží dobře. Možná běžím trošku pomalejš, než jsem běžel loni tuto trasu. Ale cítím se v pohodě. Na to, na to že už mám skoro 30 kilometrů, tak je to fakt dobrý. 67. kilometr a už to přestává být taková pohoda. Do cíle zbývá pořád ještě maraton. No a bíží se mi už hůř. Hlavně jsem si já trouba Vzal teplé ponožky nebo takové jako blbí ponožky, takže se mi v tom hodně spotily nohy. Teď se mi navlhčily s bob nebo jako krabateli a začínají se tam dělat puchyře. Takže přemýšlím, že udělám experiment, že si sundám ponožky poběž, po a poběžím na bosu úplně. A buď si ty nohy úplně dorasuju a nedoběhnu do cíle, anebo se mi naopak vysuší a bude to fungovat líp. Tak už jsem uběhl 3 km bez ponožek. A vypadá to, že je to lepší. Ty puchyře se samozřejmě nelepší, ale vypadá to, že ta noha vysychá a že už se tam nový puchyř nevytváří a nezhoršuje se to. Tak to zkusím vydržet, uvidíme, co to udělá. Občerstvení na Hraděka bylo skvělé. Měli utopence, nakládaný hrmelín, všechno možné. A spal jsem to do sebe hlava, ne hlava, a teď mám velký strach, že se někde pozvracím. Tak snad to vydržím, udržím. 89. kilometr musel jsem si zase nadat zpátky ponožky, protože se mi začaly dělat puchýře zase na jiných místech a celkově mám ty nohy úplně zrasované. Tak tohle jsou hranice, je tady poslední občerstvovačka a pak už nějakých 17 km do cíle. kilometrů, nebudu vám nic namlouvat, jsem úplně rozsekaný. Tak ještě 5,5 km, ale čekají mě tři kopce, které mají 200 výškových metrů převýšení, takže se tam ještě pořádně zdržím. Tak tohle je ten první kopec. A je ten druhý kopec, a ten třetí není vidět. Teda kdybyste mě viděli, jak tady klopí tam přes každý kámen, tak byste se mi řekli: Tak, a už jsem v cíli. On cílový čas 1630 na 103 km a nějaký kolik 3200 m převýšení není špatný, jenom nebejt těch nohou, no, tak příště.